Yeah Came at 17 Fun day. Damn اب نہیں دے فاؤں کرنے کو مجھے کو ابھی ہو جائے گا صاحب ابھی ہو جائے گا ابھی سفا کر دیتا ہوں ہلو بھائی ہاں بھائی آ پہنچ جاؤں بھائی کل تک اپن آ جائے گا اللہ کے نام پہ کچھ دے بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے بابا ہیلو ہاں بھائی صاحب ارے ٹیمپل بھی لے کے دیا سبزی اور کیا لے لاک ڈ میں اپنے ساتھ ہاں روکو فون ہاں ٹھیک ہے کرتا بھائی